Píratar ætla strax að auðvika metnað Íslands um samdrátt í losungur óðursar lofthjöfunda upp í 70%. Næstu ár ráða framtíðinni í lofslagsmálum. Við Píratar skiljum vandann og þorum að breiðast við honum. Sjálfbærni, ekkert kjáttæg.